السلام علیکم و اللہ خواتین و حضرات طلباء و, و طالبات کا خیر مقدم ہے سوال ہے میرے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان میں آج کا ہمارا سبق ہے درجہ بارہ کی درسی کتاب گلستان ادب میں شامل آرزو لکھنوی کی غزل کے مشکل الفاظ کے معنی ساق و سباق اور اشعار کی تشریح تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق آگے بڑھائیں آپ سبھی سے درخواست ہے کہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور دیں سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں اول یعنی پہلا شروع کا یا ابتدائی بزم محفل جلسہ یا تقریب رونق یعنی روشنی چہل پہل لوگوں کا جمع ہونا اس سے بھی مراد لیا جا سکتا ہے کیونکہ عام زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جیسے بازار میں بڑی رونق ہے شمع یعنی ممبتی دیا یا چراغ پروانہ یعنی پتنگا ساغر یعنی گلاس یا شراب پینے کا برتن بے کیفی یعنی بے مزہ بے لطفی اداسی بوجھل یا ہم کہتے ہیں بورنگ می خانہ یعنی شراب خانہ شراب پینے کی مخصوص جگہ لگی یعنی اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں مرض کے بھی روگ، زخم چوٹ اور شعر و شاعری میں جو معنی خاص ہیں وہ ہے عشق و محبت کا رشتہ حسب مراتب یعنی مرتبہ یا حیثیت کے مطابق لو یعنی آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے وہ معنی لیے جاتے ہیں اور دھیان کے بھی معنی لیے جاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ لو لگانا دھیان لگانا رقص یعنی ناچ جولا گاہیں جنوں یعنی ایسی جگہ جہاں دیوانے اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں ایسا میدان یا دشت بگولا یعنی بھمر دھول مٹی کا بونڈر آندھی لاگ یعنی لگاوٹ رشتہ یا تعلق ہر ایک شعر کی تشریح سے پہلے سایہ و سباب کچھ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں یہ شعر ہماری نصابی کتاب گلستان ادب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر ہیں جناب آرزول لکھنوی تشریح کے لیے ہم پہلا شعر لیتے ہیں کہ اول شب وہ بزم کی رونا شمع بھی تھی پروانہ بھی رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی آرزو لکھنبی اس شعر میں کہتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق جب کوئی محفل سجائی جاتی ہے تو روشنی کے لیے شمع جلائی جاتی ہے اور جب شمع جلائی جاتی ہے تو پروانے اس کے ارد گرد منڈرانے لگتے ہیں اور جب تک شمع جلتی رہتی ہے وہ پروانے اس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں منڈراتے رہتے ہیں تو جب شروع رات تھی تو شمع روشن ہونے پر بہت سارے پروانے اس کے ارد گرد منڈرانے لگے لیکن جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی شمع کی لو ماند پڑتی گئی پھیکی پڑتی گئی اور دھیرے دھیرے پروانے بھی اس پر نثار ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گئے اور ایک وقت یہ آیا کہ نہ روشنی رہی اور نہ ہی پروانے یعنی کہ یہ قصہ ختم ہو گیا اس شعر کے معنی میں یا تشریح میں ہم ایک دوسرا پہلو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس طرح شمع و پروانے کے تعلق سے ساری رونق ساری چہل پہل ساری چمک دھمک ختم ہو گئی اسی طریقے سے زندگی کا حال بھی ہے کہ جب نوعمری ہوتی ہے جوانی ہوتی ہے طاقت و قوت ہوتی ہے تو دنیا کی رونق اور چمک دھمک سب گویا کے آس پاس ہی منڈراتی رہتی ہے یا ہم اس کے آس پاس منڈراتے رہتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے جب وقت آخر ہوتا ہے زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بے معنی اور بے قیمتی اور بے حیثیت لگنے لگتی ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ سارا قصہ ختم ہو جاتا ہے غزل کا دوسرا شہر ہے ہاتھ سے کس نے ساگر پٹکا موسم کی بے کیفی پر اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی یہاں آرزو لکھنوی شہر میں بیان کر رہے ہیں کہ عام طور سے شراب نوشی کرنے والے موسم بہار میں یا بارش کے موسم میں شراب سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نشہ زیادہ اثر کرتا ہے لیکن جب یہ موسم نہ ہو تو شراب میں کچھ ان کو زیادہ مزہ نہیں آتا تو ایسی ہی کسی سچویشن میں ایسے ہی کسی بے کیف ماحول میں آجز آ کر شراب پینے والے نے اپنا شراب کا پیالہ پھینک دیا توڑ دیا تو اسی کا سوال کیا ہے آرز الکھنوی نے کہ ایسا کس نے کیا اور جب ایسا کیا گیا تبھی زوردار بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی خانہ بھی ڈوبنے لگ گیا گویا کہ قدرت کو بھی اس شرابی کے اوپر ترس آ گیا اور اس کی بے کیفی بوریت کو مٹانے کے لیے بارش کر دی اس شعر میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی جدائی کے غم میں اس قدر بے کیف ہو گیا بے مزہ ہو گیا بے لطف زندگی اس کی ہو گئی کہ اس کو اب شراب میں بھی کوئی خاطر خواہ مزہ نہیں آ رہا کہ سارے غم بھلانے کے لیے گمان کیا جاتا ہے کہ شراب بہت بہترین چیز ہے لیکن اس نے اس کو بھی آزما لیا لیکن اس کا غم دور نہیں ہوا تو اس نے آج آ کر شراب کے جام کو بھی توڑ دیا اور اپنے محبوب کی جدائی اور غم اس نے اس قدر منایا کہ وہ اتنا رویا کہ جیسے خوب موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور اس کے آنسو سے میں خانہ ڈوبنے لگا غزل کا تیسرا شعر ہے ایک لگی کے دوہیں اثر اور دونوں میں مراتب ہیں لو جو لگائے شما کھڑی ہے رقص میں ہے پروانہ بھی آز الکھنوی اس شہر میں فرما رہے ہیں کہ مرض عشق میں دونوں مبتلا ہے شمع بھی اور پروانہ بھی یعنی محبوب بھی اور آشق بھی اور دونوں کی کیفیت ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہے کہ ایک طرف شمع جل رہی ہے اور اس کی لو اٹھ رہی ہے گویا کہ وہ پروانے کے انتظار میں ہیں اور دوسری طرف پروانہ بھی اس کے اوپر نثار ہونے اور اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کرنے پہنچ گیا ہے اور اس کے ارد گرد اڑ رہا ہے چکر لگا رہا ہے طواف کر رہا ہے اور شاعر نے اس کو تعبیر کیا ہے رقص کرنے سے ناچنے سے کہ گویا دونوں عشق و محبت سے سرابور ہیں اور دونوں انجام کے اعتبار سے ایک ہی مرتبہ کے ہیں کہ شمع عشق میں جل کر ختم ہو جاتی ہے اور پروانہ بھی اس کی لو میں جل کر خاک ہو جاتا ہے اس کے اوپر نچھاور ہوتا ہے اس غزل کا چوتھا شعر ہے دونوں لولہ گاہے جنو ہیں بستی کیا ویرانہ کیا اٹھ کے چلا جب کوئی ببولا دوڑ پڑا دیوانہ بھی آرز الکھنوی اس شہر میں فرما رہے ہیں کہ بستی ہو یا کوئی ویرانہ ہو جنگل بیابان ہو یا ریگستان صحرا ہو دیوانوں کے لیے چہنے والوں کے لیے اپنی دیوانگی کا اظہار کرنا اپنی محبت کا اظہار کرنا وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے کوئی جگہ عام نہیں ہے تو وہ ہر حال میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں اور عاشق کی حالت کا بیان کرتے ہوئے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مجنو ریگستان میں اپنی لیلہ کو ڈھونڈتا پھرتا تھا اسی طریقے سے عاشق گویا اس وقت ریگستان میں ہے یا میدان میں ہے اور اس کو کوئی دھول مٹی کا غبار بگولا اڑتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید یہ میرے محبوب کا قافلہ ہے جس کی وجہ جس کے گزرنے سے دھول اڑ رہی ہے اور وہ اسی کی طرف دوڑ پڑتا ہے یہ ایک اضطراب کی یہ ایک بہت زیادہ چہا لینے کی اور پا لینے کی خواہش کا اظہار ہے اس غزل کا پانچواں اور آخری شعر حسن عشق کی لاگ میں اکثر چھڑ ادھر سے ہوتی ہے شمع کا شعلہ جب لہرایا اڑ کے چلا پروانا بھی آرز لکھنوی فرماتے ہیں کہ محبت کے رشتے کا آغاز حسن ہی کی جانب سے اکثر ہوا کرتا ہے کیونکہ جب تک حسن نظر نہیں آئے گا تو عاشق اس کا دیوانہ کیسے ہوگا جب دیدار حسن ہوتا ہے تبھی عاشق کے دل میں اس کے لیے محبت جاگتی ہے اور پھر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے لیکن ابتدا حسن ہی کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کو مثال کے طور پر یوں کہا ہے کہ جب تک شمع نہیں جلے گی تو پروانے کہاں سے آئیں گے تو پہلے شمع جلائی جاتی ہے تبھی پروانے آتے ہیں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا درخواست ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور دیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم